طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحا... قصص إسلامية وتاريخية <تصفيق> السلام عليكم مشاهدينا الكرام هي ليلة تستعد فيها السماء وتتهيأ فيها الأرض وتقل فيها المعاصي وتهدأ فيها النفوس فهي ليلة غفران الذنوب وعفو الملك القيوم عن العباد فهي ليلة خير من ألف شهر فيها نزل القرآن الكريم وفيها تنزل الملائكة فهي ليلة ذات فضل وشرف فضلها الله عز وجل على باقي الليالي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 وسميت بليلة القدر، لأنها ذات قدر وشرف، وفيها تقدر أرزاق العباد وآجالهم على وفق ما قدره الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، فيها يفرق كل أمر حكيم، فليلة القدر هي عيد المسلمين المؤمنين، يتوجهون إلى الله عز وجل فيها رب الأرض والسماء بالدعاء، فيستجيب الله عز وجل فيها بإذنه دعاءهم ويعتق فيها من الرقاب الكثير ويعفو عن الكثير الكثير ويغفر ذنوب الكثير الكثير وقد أخفى الله عز وجل هذه الليلة وتحديدها عنا لكي نجتهد في العبادة لربنا عز وجل فهي رحمة لنا وثواب عظيم لا نقدرها قدرها ولا يقدرها قدرها إلا ربها عز وجل فالله سبحانه يحب من يدعوه ويتوسل إليه ويحب الملحين في الدعاء وإذا علمنا موعد ليلة القدر فلا يدعوه الكثيرون سوى في هذه الليلة فمن حكمة الله عز وجل أن أخفاها عنا لحكمة جليلة هي خير لنا بإذن ربنا عز وجل وهي أن نكثر من الطاعة والعبادة وهذا كله يصب في مصلحة العبد ورضا ربه عز وجل عنه ورفعه للدرجات وتكفير السيئات عنه وكان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سيخبرنا بموعد ليلة القدر إلا أن أمرا حدث حتى رفعها الله عز وجل فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتخاصم رجلان من المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم بليلة القدر فتخاصم فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر فهذان الحديثان يدلان على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها على وجه الحقيقة ثم رفعها الله عز وجل فنسيها وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان وقال مفتي الجمهورية اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يخفي ليلة القدر في رمضان ليجتهد الصائم والقائم في طلبها وخاصة في العشر الأواخر منها ويوقظ أهله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أملا في أن توافقه ليلة القدر ولكن أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علامات من يشاهدها فليعلم أنه في ليلة القدر فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطع ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حر ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح فتكون السماء ساكنة والأرض هادئة والشمس دون حرارة ليس لها شعاع تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها فتطلع الشمس غير ناشرة أشعتها في نظر العيون لذا على المسلم في العشر الأواخر من رمضان أن يجتهد بالأعمال الصالحة وأن يغتنم المسلم ليلة القدر بالاكثار من الدعاء والأذكار والتسبيح وسؤال الله سبحانه وتعالى بالعتق من النيران والتعوذ منها فالدعاء فيها مستجاب والاجتهاد فيها مرغوب لذا يتسابق العباد ويحرصون على التوبه والفوز برضا الله عز وجل وتوفيقه ونيل المنزله الرفيعه كما ان الصلاه في ليله القدر تؤدى فيها صلاه قيام الليل ركعتين ركعتين كما ثبت في صحيح مسلم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 من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم في شأنها مخاطبا أصحابه رضي الله عنهم قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامة تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم فاللهم لا تحرمنا ليله القدر ولا فضلها وجعلنا فيها من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم بلغنا ليله القدر وارزقنا فضلها وخيرها وجعلنا من اهلها واهل البركات والخيرات والرحمات التي تنزلها فيها اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا فاللهم اجعلنا من اهل ليله القدر وارزقنا خير ليله القدر اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وافتح لنا ابواب جنتك وافتح لنا ابواب بركتك وافتح لنا ابواب جودك وكرمك وافتح لنا ابواب علمك وحكمتك وافتح لنا ابواب رزقك يا اكرم الاكرمين اللهم ما جعلته من رحمة وبركة وخير وسعة رزق في هذه الليلة فاكتب لنا منه أوفر الحظ والنصيب اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واختم لنا بخاتمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ثبتنا على توحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك اللهم آمين فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة